alang chat sri gamba jilla shiksha anushtali prabandh korbandh phc 2 mathya abhyas lex 2 na abhyas prabandh tar hai ek ek paripat nu le marketing sadhano sadhan tarike kare chhe to chako ako ek ek paripat na nirman vidyut paripat na nirman aapde alag alag sadhano no upyog kari ane vidyut paripat no nirman kari shish निर्माण परिपथीटिवेड़ा होगेटिव छेड़ा ने अपने अवरोधना एक छेड़ा तथा साथे साथे तथा एलईडी बीजा छेड़ ने अपने स्वीच साथ અહીં આપણે બેટરી સ્વીચ અને બલ્બ બેટરીમાંથી જ્યારે સ્વીચ ચાલુ કરીએ ત્યારે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય છે જેથી બલ્બ શરૂ થાય છે ત્યારબાદ સ્વીચ બંધ કરતા બલ્બમાં બંધ થઈ જાય છે જેથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થતો નથી આ રીતે વિદ્યુત પરિપથ દ્વારા વિદ્યાર્થી વિદ્યુત તેના જેવા નાના નાના વિદ્યુત પરિપથ બનાવતા શીખે તથા વિદ્યાર્થીઓ વધારે સરળતાથી વિદ્યુત પરિપથ તથા વિદ્યુત પ્રવાહ વિશે જ્ઞાન મેળવી શકે છે